Шановні колеги, скажіть чесно, ви вже купили теплі ковдри? Я думаю, що так, я думаю, навіть чесно сказав, кажучи, що і дизель генератори в когось є, кому пощастило, і запаси солярки, як радить нам голова Нафтогазу. А скажіть, будь ласка, а може нам взагалі змінити функцію НАКНафтогаза? Якщо не вмієш видобувати газ, то купуй теплі ковдри і даруй їх населенню України.